Конечно же, хотелось бы к концу октября, в начале ноября, чтобы уже начался чемпионат Украины. Я думаю, что это было бы реально и реально было бы подготовиться в течение месяца. Видископ. Що стосується тих людей, яких хтось може зібрати в команду під назвою «АТЕК», або «Лаври», або «Метеор» ще якось назвати, то ця людина повинна дати гарантії на сезон. Тобто повинна якось представити цю суму 500 тисяч і сказати, «Да, я беру на баланс цю команду, і вона дійде від початку чемпіонату, навіть від листопада до березня, скажімо так, до плей-офф». Ну, поки що елементарно, я так розумію, що ви не має такої людини, яка може взяти на себе ці обов'язки. Хокейний клуб Атек і київські лаври зійшлися у фіналі турніру, який аж ніяк не дотягує до статусу професійного. Більша частина з восьми команд укомплектована гравцями-аматорами. На їхньому тлі виділяється хіба що АТЕК, який і виступив організатором змагань. У цій команді зібрані професіонали. Минулого року більшість із них виступали у різних професійних клубах. Зараз вони вільні агенти і підтримують форму, тренуючись разом. Тому називати АТЕК професійним клубом, попри наявність гравців у складі неправильно. Вони в нас вільні агенти, але ну, ми тренуємося, граємо, якщо буде якийсь ну, турнір чи чемпіонат, я думаю, що будемо грати. Але перспективу там, з чемпіонатом України я поки що не бачу. Ось, ну, знаєте, що немає коштів, як і у клубів, так і ну, у всіх клубів України. Ось це буде... Полуаматерський, якщо турнір, то він буде. Будемо грати. Попри наявність трьох клубів, зацікавлених у старті чемпіонату України з хокею, він не розпочинається. Бракує четвертого. Попри легку перемогу у фіналі піваматорського турніру над напівпрофесійним складом київських лаврів з рахунком 5-2, а так взяти участь у професійному турнірі не поспішає. Відтак український хокей, який ще нещодавно дивував амбітними проектами на кшталт ХК «Донбас» або професійна хокейна ліга, зараз зсохся до фактично трьох професійних клубів і аматорських та дитячих турнірів. «Надо вкладывать деньги, чтобы хоккей развивался. Чтобы... Нет, конечно, просто для галочки можно провести любой чемпионат. Можно и на озере залить, и сыграть. Вы заявитесь командой, и сыграем с вами. А чтобы если, хотите, если, если хотят, чтобы был полноценный чемпионат, чтобы росли хоккеисты, потому что детские школы работают, детям, если они будут продолжать, выходить, хотят, захотят выйти на какой-то уровень, продолжать играть в хоккей, нужна будет профессиональная команда, которых сейчас нет в Украине». У жовтні активно курсувала інформація відносно того, що без повноцінного професійного чемпіонату українські збірні не зможуть взяти участь у світових хокейних турнірах. Втім, як з'ясувалося, ця мова обов'язково не є, але лишається питання ігрової практики для хокейстів-збірників. Без внутрішніх змагань доведеться розраховувати лише на легіонерів, втім, чи вдасться їх взяти у необхідний час для підготовчих зборів. Нинішні проблеми вітчизняного хокею визрівали дуже довго. Вони перманентно загострювалися і загоювалися. Зараз просто стали більш очевидними, ніж будь-коли. Ранні досягнення ставали все менш відчутними. Вітчизняна хокейна школа все менше продукує зірок світового рівня. Коли з'являються кошти, їх направляють на легіонерів, як це було з ХК «Донбас». Зараз прийшов час, коли не те, що на легіонерів, а на те, щоб зіграти чемпіонат, кошти знайти складно. Як прийнято говорити, хокейстів у нас достатньо, от хокейних клубів їм бракує. Поки ситуація з проведенням чемпіонату лишається невизначеною, ті, хто не хотів би попрощатися з хокеєм, підтримують форму, тренуються, грають у напівматерських турнірах. Але чудово вітчизняний хокей може існувати у такому вигляді. Цілком можливо, що найближчим часом з'являться люди, коли більш-менш прояснилася ситуація, зараз політично, ну, стосовно виборів саме, які, підрахувавши свої за і проти, підрахувавши свої доходи і розходи, ну, зможуть на себе взяти це, цей тягар фінансування хокейного клубу четвертого, п'ятого, ще якогось. Ну, тобто вони більш-менш представляють собі ситуацію, принаймні на найближчий рік, що вони зможуть витертати на цю команду. Але чи процес... Буде чекати цього господаря, тобто не будуть ж ті самі власники тих трьох команд: Крименчуга, Вітязя і Дженерал, чекати якусь міфічну людину, яка нібито зрозуміє, що у неї кінці цами якось сходяться, щоб профінансувати клуб на цей сезон. Вітязя, спортивне відео.